Tervetuloa uuteen videoon on Fortniteista ja tänään me ollaan tekemässä semmonen haaste nimeltä ensimmäinen ase haaste Heti elikkä... kun mä ländään eka ase ja se on loppupeli mä saan käyttää granaatteja, hiilejä, trappeja. mitä tahansa muuta mutta ei aseita, ei aseita, ei ollenkaan aseita elikkä toivotaan että mä saan jonkun hyvää diaa ei ku eka mennä vähän rauhallisempaa paikkaa niinku hylypelejä suun Mä päästä johonkin tohon katolle ja toivon, että saan siitä, siitä kohtaa hyvää. Mennään suoraan tohon siitä, Suoraan katon se siestiä Ja toivotaan, että tulee joku hyvä Joku hyvä ase Jos sieltä tulee joku pahoksen pistooli Niin mä oon kuollut Sä vaikka niin, mä oon kuollut silloin yes. Vo, Olisi voinut tulla huonompikin. Keski ja mun. Jen huomat oikein mahtuin. Mä saan siis ottaa niinku parempia versioita. Mä jos mä löydän sinisen SMG, niin silloin mä saa ottaa sen jotenkin. Mä en saa ottaa mitään muuta nyt. Mennään koko piala-alulla Ah, oh, hei! Niin. jes! Rippa! Mä jotenkin... Jotenkin voi... Se oli niin lähellä tappaa. Mulla on niin mahtava ainakin vieläpä. No niin, mutta sitten ei, mutta seuraavaksi mennään uudelleen vaan tuonne pleisuun. Saattaa olla. Et olla, että me selvitään sieltä kertaa hiukan pidempään. 20 sekuntia sen takia, jos me ruvettiin puskeelta jonne, joka ei ollutkaan botti. Se oli botti. Mut kun saat bottiimpi, niin no, ero ei hirveästi huomaa lähdetään suoran lesuun, eli niin jäädään vaikka sain tästä kohtaa. samaan samankämpää, sama chest, ja toivotaan, että saadaan. Yle takti? Ei, ei takti. takti... mä en oo varma. Tactikalli olisi ihan kiva, mutta sit mä. Sitten mä täytyisi pelkästään puskea tyyppiä. mutta sit tää joku ARO. Mutta sit loppupelissä olisi vähän. No, vähän surkee se ARO. Sanoa. Mä vaan tsekkasin tässä, että tää kuvaus muutti e, Toi viime matsi muuten kesti alle kolme minuuttia Voi herra, jostais mä oon kyllä tässä miksi mulla on tää glideri? Mä haluun sen season 2 voittoglideri mitä mullekin kärrättiin jotain rannut Voi herra, on tulee äijä Mä en halua äijin mun kämppään, kun mulla on pelkkää tämmönen bursti Voi! Sitten mennään, pelkkä burstit. Let's go. Tulee, katsotaan tästä Ooh. Ei, herrejä. Noniin, siltä mennään. Nyt tyyppit lähitaistelu alkaa. Mulla on sininen bursti ja näköä autopika päällä. Let's go. Mulla ei ole edes hyvää ajoja. Jos mä kuulitan tän, niin tyypit ei herra. Joo, parempi bursti. Nyt mennään. Okei, okay. mä käyn koittaa ampuu tämän tyyppi, joka tässä kämpössä oli. Mulla on nyt parempi bursti mitä ei lyö. Ai mikä botti toi oli? Ei tyyppi, sun pitäis hävetä. Sun pitäis hävetä. Sun pitää hävetä. Oikeesti. Mulla oli sininen bursti ja sä kuollit mulle. Chilla on, nyt menee vähän yli. Chilla rauhoitu. Häpeäisit. Uh. Tota, mutta en mä muuta tyyliä selviä Joo, uusi taso, 124 Herreista, pitää hävetä se Kuoli mulle, kun mulla on bursti Mulla on surkea aivista paitsi Ja sit niinku Shiendikin on ihan kiva Sen, se, se, sen sanotaan tähän väliin Et on niinku mahtavaa asia kun mulla on semmoset 20 pandakea ja kaksi crash -pädiä. Ja nyt herra johtas dekoita. Ja sit sit löytyy. Kato, valittamalla. No ei saa mitä tahansa, mutta. No nyt mä saan sen. Kun mä tässä aikaa ja toimii. Okei, okay, tossa on äijä, mulli herra. Jos mä en edes mennyt tästä tänne. Kuollut, mä oon kuollu. yli Tyli joku botti, kun mä oon pappasta burustin lähitaitelusta. Mitä vitsiä?! Ei herra jestas. Mulla on kak sinisellä burustilla. Kamaan, come on, kamaan come on, tyyppi. No niin, ja sitten vähän teik täällä siihenkin, mitä vitsiä. Ei, herrajestas, mitä botteja nää on. Ja jos toi tyyppi, niin silloin oli jotain niinku kaksi tappoa tyyliä. Jotain niinku neljä, se tappoi niinku Kaik, kaikki muuta aika kaunita. Ja silloin näin hyvät muut, mutta mä en saa ottaa niitä. Voi herran, come on! kamaan. Come kamaan Fortnite miksi mä tein tätä Tää oli huono idea. Ei herra, josta siellä sillä... Voi vitsi, sillä oli Snippukin. Vitsi... No, mä aloitan tänkään loppuun, koska mä en halua lähteä alueelle näin purkeista tavaroista. Mä en pärjään nyt smg lähitaistelussa. Mä pärjään... Burstilla lähitaistelussa. Pare... E Okei, okay, ei tosiaan mitään jälkeen. Ei ei kuule, muuten varmasti leikata pois. Moro. Herra, ei että nämä botit vetetään niin loviksi. Minä minä tuota vähän hiilanteta vähän Koska tietenkin, kato nyt, <gum> campfirella pystyy hiilata mitä tahansa mukaan lukee helikoptereita. No, on logiikka. Niin se yksäjä. Tuolla. Miten mä... Let's go. Mut mulla oli kyllä niinku bot botteina... No niin, ja sitten peli jäätyy. Kiitos. Siis mulla oli aimi äsken. Siinä on sininen taktikali ja sit siinä Herra Herran jästä. Sininen oli. tai sininen bursti. Mulla on jo semmonen. Vitsi, jos sillä on Epic-bursti, niin jaas. Saisa olla Kolme tappoa! Pelkällä burstilla ja olen pahoillani tuosta imurointia aina tuosta talustalla. SMG. Au! ja au ei kiitos. Herra Mä ole kuollut. Minä olen kuollut. Moro. Nyt pitää. Au! Voiko taas nipota kakserjäjää? Yes. Tämä on se tilanne, mihin kaikki haluavat. Kakserjäjää kohti. Voisin yes, niin katsoa kahdesta paikasta. Sitten mun päällä menee helikopteri, kiitos. S kiitos päälleen, mä muuten menen niin, tohon käyn pääsin kattelemaan vähän. Ja sit tulee vielä joku pahuksi, sun blue Mä en edes halua mennä sinne, koska mä oon varma, että se tulee joku pahuksen rocket launcher, mitä mä en voi kuitenkaan ottaa. Niin Okei, ikinä aikkinä. No niin, jahe, rajehtaisi, sit se tulee sieltä. Sen taktikalin kanssa niin kuin aina! Jeheee! Yeah! Kultanes! Kultanes kyllä on AR. On Tässä saatiin kuitenkin kolme tappoa yhteensä. Mahtava summa tiiä. Mutta joo, kiitos kun katsoitte. Tämä on